يلا إحنا دابا نشوف في الأخبار وش غدا العيد ولا بعده؟ يا بيكون بعد غدا العيد يا. عيد <تصفيق> الفطر <تصفيق> سيكون غدا يوم الاثنين إن شاء الله. أوي للغدا. اتشيلو. أنا خاصتي ما نيكل بادي كير وصيب شعري والماكياج. او ماي جاد oh أسير. يلا وجديني يلا طب حطوا ذاك الحلاوي ديال العيد. أنا مشي الحسن. أنا اللي هو اللي قالك. أه والله ضبط ضبط ضبط ضبط ضبط بفعل ما والو هاد كاع تا بركه من البساله شنو ما دائما ما يبقىهم شاب وحده والله أو... حتى شيرات كنا عساء تسدين <تصفيق> والله حتى نكب عليك الماء باب هاد البيزا ماليك كتتمنا تشريها <تصفيق> اخره <تصفيق> وعلى <تصفيق> الحمام ايتو بالله وأنا غاش ندير لك يا بنتي يلا سيري وجدي الفطور يلا قربي ودنا واش كندابشيوا واحد، ديال بعد يعني 20 درهم يلا يلا يلا اللي بغا يدير 1 7000 درهم اللي بغا يدير 2 درهم اللي بغا يدير درهم بغا يدير مليون ونص الا اللي قلتلك ونص العيد سحب حسن صافي لا باس وخا دارك محل محلك يلا. شحال نحس جواد يلا جلس يلا بالصحه والراحه بالصحه تذكر ملي باقي شحال في العالم كيحسن بعشرين ماما عشرين غندير ولا بلاش. ماما انا جيت صافي تحسنتي يلا ايوب سير نوض تكتا شو اخيرا اول انا وضحك في عيد اش هذيك الحصانه ديال تشمكير امام ماما عندك الصح هاد الحسانة ديال تشمكير مالكيش ما دير هذيك الحصانه يلا سير دروس سير وكذلك يا آه، آه. أسيا يا الله عند المحل ديال حنان كتعرفيها يا الله أخو دي من عندها برايوات وصلفتها عندها راسا يا أفراج راس قبل ما أرضت لي البرايوات ديالي يلق ديقش له الحياه تاويلي ماما انا جيت جيت الحق اه توش خاوي صافي اخوك عز الدين وا ماما قول ليه خرج راه حاصل انا شخدي لك اول صبر حتى يخرج نيره نطلع في حوايجك عز الدين شينو نو نس لبس لبس لابيس شويك سمعيش الله الو حبيبه اليوم نتلاقاو صافي ا لى نعيمه كده للا لاباس بخير يالله ببركة عواشك الله يدخلوا عليك بالصحه والسلامه والعافيه باش تمني ان شاء الله للا حبيبه كده للا لاباس بخير الله يدخل عليك بات العواشه باش تمني بالصحه والسلامه والعافيه جي اسيه شوفي انا دابا خاصك دابا تلبسي حوايجك وتوجدي الحوايج ديال ايوب وعز الدين تيخرج من الدوش. شو عند للا حافظة ما في لجي عند تجي عند دعوتاني أصلاً دائماً قد يجي عندها طلعوا لي يا فراسي راما ممتفقة معك أصلاً أنت أنا طلعوا لي يا فراسي تزاف البس أيوه دي ألبسها ألبسي الدراري أو ألبسي حواجبي تقول لك يدق شو ما يعرفونه نصحنا حلعناي وحافظة أنا شو شو شو أسكت ذات الحمار دي العزدين أسكت الحمار سلام حمارو باه لا لا حفيظه جينا لا بس الله خير دخلي البنات ما تقولش ليوم حنا هنايا لا وصلنا يلا سير ادخلي وصلنا ديال لا فام ديال الفيديو اللي واحد تفرج فهاد الفيديو عندك ما ديتش ابوني شي واحد فيكم عندك ما ديتش ابوني وواحد لايك او كومونتير او yeah please tell me that i can't that i won't that i fail that i'll never make it out yeah please tell me all the bad never good fill my head full of every single doubt yeah please say any negative thoughts i pop off when i hear people say i cannot i get off to the thought of proving everyone wrong i won't stop to the top so you better back off again get lost i'ma stay last stay proud never running out never heading south I've